اسكندراني العاب نمبر 1 نمبر 1 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب نمبر 1 يلعب يلعب ويلا بينا هنخش النهارده سيرفر النسر 40 وعقبال سيرفر الحوت ان شاء الله يعني فضل لنا 13 فيديو ونوصل ان شاء الله سيرفر الحوت يا ودلوقتي يا جماعه يلا بينا نبدا بقى في تسجيل فيديو خطير جدا في السيرفر النسر اللي محطوط قدامه واحد بيك نس، المفروض يحطوا النسر يعني سيرفر النسر حاطط لي ايه حضرتك؟ حضرتك حاطط لي ايه؟ يلا بينا نختار بقى طبعا اخترنا كل الشخصيات ما عدا الحاوي، فهنختار الحاوي ذكر، ذكر طبعا، واحد يقول لي يا عم ما تخليك كده يا عم خليك كده، ضربت مصطرة سيدي ضربت مسطره صح ضربت مسطره هنيجي ندوس يا معلمي هيقول لك ما ينفعش تسيب الحاجه فاضيه ما ينفعش تسيب اي حاجه فاضيه فلازم نحط التات بتاعنا بعد كده <تصفيق> بعد كده لمين نجح طبعا معروف يا ابني يلا بقى لازم اتحرك مع لازم اكسر الماوس عشان حضرتك تشتغل ودخلنا هو يا جماعه سيرفر النسر اللي محطوط الصوره بتاعته راجل بيكنس اللعبه محتاجه شويه تظبيطات اه والله يعني مثلا سيرفر النسر مفروض يحط لك سوره النسر والله العظيم ما آه حاجه يعني بسيطه جدا الصوره دي انت عارفين اقسم بالله العظيم ما تاخد مع الجي ام خمس ثواني شير صوره حطها بس يصور نسر ويرجع في الصوره دي ما تفكروش ان دي حاجه جامده يعني لا دي حاجه بسيطه خالص حاطط لك راجل بيكنس سيرفر النسر راجل بيكنس غريبه والله يعني ما علينا دوس تاكيد يعني غيروا الصور كده مثلا سيرفر سيرفر النمر حاطط ايه مش حاطط نمر حاطط حاجة تانية خالص ازاي سيرفر النمر يعني مش فاهم غريب والله عجيب ما علينا هناخد انجازات اهو نجرب سيرفر النسر سيرفر النسر اربعين يا حلاوتك يا نسر لما تخش تكسر الجسر اوعى اوعى بيبس بيقولش بيقول شعارات طبعا نعمل بقى شوية مهمات حلوة آه كل ده مستوى ثلاثة ماشي ماشي الكلام لازم نوصل لمستوى خمسة عشان ناخد الخبرة ايه ده ايه ده ما تدوس حضرتك انت يا معلم وندوس وندوس كده بعد كده تأكيد يلا بقى مستوى خمسة بقى يا رجل يا رجل عيب يا رجل مستوى خمسة بقى بعد كده تأكيد بقى وبعد كده نعمل بقى المهمات الخفيفة دي اللي انتوا عارفينها طبعا الهدف من الفيديو دوت ايه انك تسجل معايا فيديو لو عايز تسجل معايا فيديو في سيرفر النسر 40 تمام نبدأ بقى اللفن سريع بقى تخلص منها لفن بقى معلم شوف سرعه التلفيم اه في يا حبيبي راح فين بص وصلت مستوى خمستاشر في الثانيه ارمينا بقى الكلام ده مش عايزين ايه ده ايه ده ايه القاعده الغريبه ايه ده قاعده ورمي يا كده والله العظيم انا فكرت اهو حاجه هتتخ <تصفيق> غريبه والله عجيبه الزمن عجيبه ايوه بقى هننزل الحاجات دي بقى الحاجات دي بتاعتي ايه الحاوزه زي ما قلت لكم في الفيديوهات العدد زينبا لافن بسرعه بقى ناخدو الحاجات دي الحاجات دي بتخليك تلفن ايه صاروخ انا فلوس معانا فلوس تشتري الشخصيه الحلوه اه الانجازات نازله علينا مطره نازله مطره علينا ربنا يا حبيبي لافن يا بابا ونبغا ناخدوووووووووووو أوه... جالنا لبس خطير و... ده وحاجات جميله صراحه يا ست خلاص عرفنا ان انت مستوى اربعين ما ترحموا امي بقى. أوبو. طبعا يا جماعه احنا بقى نبدا نعمل المهمات دي طبعا واللي عايز يسجل معايا فيديو يا ريت يكلمني في التعليقات وانا ابدا اسجل معاه فيديو ايه بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس باي باي كامبورا الحين فين الملك نادي البلق من فيكم مشترك ازرق مكانك ما اسمعش صوتك دماغك شغاله بزنبلك اللي في <تصفيق> الملك نادي الملوك من فيكو <تصفيق> مشترك اثبت مكانك مسمحش صوتك دماغكو شغاله بزملك